جن کی مائیں چھبا لیتی ہے بچپن کی طرح بچپن کی طرح ماں اپنے آج کسی ماں کو بیٹا کبھی بولا نہیں